Keď mi prišla karta na rukovac Dal som si muziku došikovať Pani muzikanti, zarajce mi čardáš 1. oktobera rukovac mám Pani muzikanti, zarajce mi čardáš 1. oktobera rukovac Sousi moje sousi, na živ nepadajte, kejo ste ľubili, zanechajte. Páni muzikanci čarda žrali, mojo oči sousi zalivali, za mňu nezapáče, oce za matka tam za mu nezaplače otec ani matka, leď za mnou zaplaču pri zivčatkách. Keď mi prišla kamtán narukovať, dal som si muziku došikovať. Pani muzikanci, starajte mi čartaž 1. oktobra roku. which no. Ďakujem za